Коли говорять про тягар володіння, перше, що відразу можна згадати, це приклад з автомобіля, який має багато переваг, але також потребує обслуговування, треба витрачати гроші на пальне, вирішувати з паркування. І таких обов'язків може бути більше, ніж переваг, задоволення, яке дає використання авто. Тут, звісно, все дуже індивідуально і все залежить від людини. Таке саме про великий будинок. Переваг багато, але багато і зобов'язань. В цьому відео я пропоную подивитись на цю проблему трохи глибше. Тягар володіння проявляється набагато частіше в звичайному житті, ніж ми собі уявляємо. І про це докладно далі. Всіх вітаю і полетіли. Спочатку домовимось про терміни. В цьому відео ми будемо розуміти під терміном тягар володіння ситуацію, коли ми щось маємо, Цим володіємо, і саме це може нас обтяжувати і створювати незручності. Далі ми розглянемо проблему зберігання. Перше і те, що більш-менш очевидне, це товари великого розміру. Що таке великий розмір, тут у кожного свої стандарти. І для когось велосипед – це не проблема, для когось там самокат, санки – це речі, яким складно знайти місце. Сюди ж відносяться домашні тренажери, якісь битові прилади. І через свій розмір ця річ створює незручності і треба думати, куди її поставити, де її зберігати. Для України це проблема актуальна. Багато людей живуть в малогабаритних квартирах, не мають підземних паркінгів, спеціальних кімнат, як в Європі, щоб можна було організувати зберігання таких речей. Треба думати, проявляти креативний підхід про тим, як таку річ, продукт купувати. Мені ще дуже подобається, що є така вимога, От поки річ на гарантії, наприклад, один рік, треба зберігати її оригінальну упаковку і всі її елементи. Тобто це не тільки картонна коробка, яку можна хоч якось оптимізувати, зменшити розміри, а також і елементи з пінопласту. Тобто сам продукт не маленький, а тут ще й упаковку треба зберігати. Зберігання упаковки – це теж може бути проблемою. У цьому контексті варто звернути увагу на накопичення речей. Класичний варіант, коли накопичується дуже багато одягу. Сам по собі одяг – це не проблема, проблема, коли його багато. Він займає місце і це створює незручності. Треба організовувати його зберігання, що вимагає певних зусиль і саме в цьому може проявлятися тягар володіння. З отягом більш-менш все зрозуміло, тут довго зупинятися не будемо. Але та ж сама ситуація може бути з книжками. Ну, з паперовими книжками. Вони мають тенденцію накопичуватись в кожного по-різному, але значна частина книжок вона потрапляє в категорію прочитати один раз». Тобто найближчі 2-3 роки перечитувати потреби або бажання не буде. Книжки можуть займати багато місця і просто лежати роками. Ще один важливий момент. Якщо книжки зберігаються не в закритій шафі, коли їх не видно, тоді з них треба продумати хоча б мінімальну якусь композицію. Інакше вони можуть створювати відчуття захаращеного простору. Якщо книжки видно, вони стають частиною інтер'єру кімнати і впливають так само, як декор, картинки на стінах. Тому про це варто подумати. В кінці відео я дам мої поради, що робити з накопиченими речами, як скинути тягар володіння. Це буде більше все ж таки корисно для киян, бо я сама мешкую в Києві, але про книжки скажу зараз. Якщо у вас є потреба і хочеться взаємодіяти саме з паперовими книжками, раджу звернути увагу на бібліотеки в районі, які недалеко від вас. Зразу попереджаю, наші бібліотеки працюють в застарілому форматі. Формуляр читача, ніякої діджиталізації там немає. Більшість бібліотек немає електронного каталогу книжок, і фонди бібліотек дуже бідно поповнюються новими книжками. І ви не повірите, навіть зараз там купа книжок російською мовою, навіть більше мені так сталося, ніж українською. Звісно, це не проблема бібліотек, це проблема на державному рівні. Але люди приносять туди книжки, які вони вже прочитали. Там можуть бути і цікаві варіанти. Послуги бібліотек безкоштовні, там працюють зазвичай дуже приємні, інтелігентні люди. Бібліотеку, яку я відвіду, ви зараз бачите на екрані. Тут досить сучасний інтер'єр, дуже затишно, немає нічого такого застарілого. Посилання на цю бібліотеку є в описі до відео. По факту, через бібліотеки реалізується функція буккросінгу, тобто люди приносять своє, дарують, що вже прочитали, і беруть щось інше. Дуже свіжих книжок там, скоріше за все, не буде, але я вам раджу це розглянути як можливість. Можна віднести свої книжки, які в категорії прочитати один раз, і можна знайти щось цікаве, почитати для себе. Тягар володіння може бути пов'язаний з обов'язками використання. Ну, давайте далі, на прикладі. Домашній тренажер, якщо його не використовувати, він буде просто лежати. Косметичні засоби, там масочка для обличчя, якщо її не використовувати, вона буде просто лежати і через якийсь час в неї просто вийде термін придатності. Навіть книжка, яку купили, у вас і з'явилося зобов'язання її прочитати. Якщо вона не цікава, ви можете її не дочитувати, але треба вирішити, що з нею далі робити. Комусь подарувати або вона буде лежати і займати місце. Використання потребує певних зусиль, дисципліни, часу. І деякі люди можуть відчувати дискомфорт, відчуття провини, якщо вони не мають часу, забувають використовувати, втратили зацікавленість, і виходить, що даремно витратили гроші, а продукт може коштувати досить дорого. І так проявляються такі неприємні відчуття та дискомфорт. Це залежить, звісно, від індивідуальних особливостей кожної людини, але такий прояв теж може бути. Ще одна категорія продуктів, на яку я хочу звернути увагу – це онлайн-курси, різні навчальні продукти. Під час війни спостерігаю багато пропозицій, коли на якийсь період відкривається безкоштовний доступ, щоб українці могли навчатися. Або продають навчальні продукти там 10 курсів пакетом за суперзнижками. І тут теж може бути той самий тягар володіння через зобов'язання, які виникли після того, як людина стала власником цього продукту. В цьому випадку має доступ до курсів навчальних програм. Все це треба подивитись, а програми, які можуть мати загальний контент на 9 годин, може навіть більше, і цей час треба знайти, а це не так просто, і тут ще може мати місце такий синдром втрачених можливостей або FOMO. Від англійської «fair of missing out» – нав'язлива боязнь пропустити цікаву подію або гарну можливість. Тобто через думки «я зараз маю можливість подивитись, а там мабуть, щось цікаве, а часу немає». Все це може провокувати хвилювання, відчуття дискомфорту і навіть неврозу. Коротко зупинимось на обслуговуванні речей. Про автомобіль я розповідала на початку, і це таке класичне пояснення, як проявляється тягар володіння. Як ще це може бути? Одяг, який важко просувати, треба це робити після кожного, використання це вимагає часу. Це реально може бути проблема, і зайвий раз одягати річ не хочеться. Меблі, на яких... Залишаються відбитки від пальців і видно відразу всі бризки. І кожен по-різному чутливий до такого. Я вам надала такі ідеї, напрямки, про що можна подумати. І хочу ще звернути увагу, що скинути тягар володіння може бути і не так просто. Є така відома книжка «Викинь модла життя, Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди». Авторка з Японії Марі Кондо. Там є багато цікавого, раджу прочитати. Головна ідея книжки полягає в тому, що спочатку перед прибиранням треба позбутися зайвих речей, які не приносять радості. Авторка докладно пояснює, як відбирати речі, з чого почати, але основна ідея – все зайве треба викинути. Слово «викинути» проходить через всю книжку червоною такою, лінією. Це мене здивувало, чому авторка не пояснює, як правильно позбавитись одягу, пластикових, паперових речей. Один раз було згадано, якщо є зайві прилади, треба... Зв'язатися з кампанією з утилізації, не слово про сортування, здати макулатуру, ціна вторсировина, захист довкілля насправді все логічно. В Японії немає в цьому потреби. Там сама система працює так, що вона не дозволить виконати щось просто так. Інфраструктура сортування відходів працює в Японії дуже добре. А для нашої країни це проблема. І мені здається, в книжці потрібно було дати додаткове пояснення, що просто так викидати це неправильно. Хоча якщо ви просто викинете у сміттєвий бак одяг, папірові книжки, навіть небезпечні відходи, такі як батарейки, лампи за містом ртуті, вам за це нічого не буде. На жаль, це так. Але якщо свідомо підходити до ситуації, то скинути тягар володіння, позбавити зайвих речей треба правильно, і для цього потрібні зусилля. Зусилля, щоб перебрати, зрозуміти, від чого треба позбутися, а потім ще відвозити, або організувати, щоб це забрали. Це робота і може бути навіть важка, фізична робота. Тепер щодо парад, що робити з зайвим, якщо річ в гарному стані, можна дати оголошення на Ойликс. Там є категорія «віддам» безкоштовно, навіть якщо це дрібниці, і, здається, нікому не потрібно, раджу спробувати. Я через такі оголошення віддавала багато речей. Далі дам паради для кліян, куди можна відвозити зайві речі. Одяг, який в гарному стані, зашитий, чистий, з пришитими гудзиками. Благодійний магазин «Ласка», вони приймають ще й суття, сумки, багато чого. Перелік є на сайті, посилання є в описі до відео. Одяг, посуд, речі для організації побуту зараз багато де приймають. В регіонах, які не знаходяться у зонах бойових дій, багато переселенців, тому можна пошукати такі організації, які приймають. Книжки можна відносити в бібліотеки, вже говорила. Застарілі книжки можна здавати в макулатуру, пунктів прийому багато, але раджу звернути увагу на сортувальну станцію Україна без сміття. Туди можна відносити на переробку все, що прироблюється в Україні, все, що накопичується вдома. Макулатуру там теж приймають, також можна відносити невеликі такі побутові прилади. Ну, якщо ми дивимося на станцію в контексті цього відео, приймають в себе. Безкоштовно, посилання є в описі, і у мене на каналі є окреме відео, де я докладно розповідаю, як це працює. Центр управління відходами приймає електроніку, прилади, там спеціальна лінія, де все розбирають на ресурсу цінні компоненти, туди можна відвозити самостійно малогабаритну та великогабаритну техніку. Приймають все. Безкоштовно. Попереджаю, в них не дуже зручний графік роботи. Посилання на сайт є в описі, там докладна інформація. Сподіваюся, я вас надихнула трохи ширше подивитись на тягар володіння, може, навіть надихнула на те, щоб правильно позбавитись зайвих речей, поділіться своїми враженнями про відео в коментарях. Може, у вас є свої варіанти ідеї, куди можна відвозити, здавати зайві речі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут ми говоримо про те, як не притягнути зайве у своє життя. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.